To, že ceny bydlení v Praze v posledních letech extrémně vzrostly, je známá věc. Za metr čtvereční v novostavbě, jako je třeba Prák Marina, zaplatíte dnes okolo 100 000 Kč. Pokud bydlíte v nájmu, průměrně se ceny pohybují kolem 300 Kč za metr čtvereční za měsíc. V debatách o řešení této situace často slýcháme, že je potřeba více stavit a tím zvýšit nabídku bytů na trhu, což by mělo přinést pokles cen. O tom, že trh není schopen vyřešit všechno a že je potřeba zavést některé formy regulace, se už ale tolik nemluví. Krátkodobé pronájmy, investiční skupování bytů a spekulace a naprosté upuštění od výstavby dostupného bydlení. To všechno způsobuje, že zisky developerů rekordně rostou, ale na bydlení je stále obtížnější dosáhnout. Proces, ve kterém se bydlení, na místo základní lidské potřeby stala komodita na trhu, se nazývá financializace. Její příčiny i způsoby, jak si jí postavit, například zdaněním investičních bytů, požadováním podílu dostupného bydlení v developerských projektech, anebo účinnou regulací Airbnb, jsme popsali v naší nové analýze. Stáhněte si ji na webu změny Prahy .cz a pomozte nám prosazovat město příjemné a dostupné pro všechny.